السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك للحلقة الثامنة من دقيقتين عافية بهذا الفيديو شرح عن ماهية الكوليسترول والفرق بينه وبين البروتينات الدهنية Lipoproteins تابع معي للنهاية لان هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد وخلينا نبدأ بصلب الموضوع يقول اطباء القلب المرضى بان ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عامل خطر يسبب امراض القلب ولمدة عقود توارث الناس هذا المفهوم بأن الكوليسترول في الأطعمة يرفع مستويات الكوليسترول في الدم ويسبب أمراض القلب لكن عزيزي المشاهد هذه الفكرة كانت استنتاج عقلاني بناء على العلم المتاح قبل 50 سنة والآن العلم الحديث أبطلها ما هو الكوليسترول؟ الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون تصنع بشكل طبيعي في جسمك لأنها مادة ضرورية لعمله حيث يساهم الكوليسترول في بناء أغشية كل خلية في جسمك ويساهم بصنع الهرمونات وبصورة أساسية فيتامين دال بالإضافة إلى العديد من الوظائف المهمة الأخرى ببساطة لا يمكنك العيش بدونه يصنع جسمك معظم الكوليسترول الذي يحتاجه ولكن أيضا يمتص كمية صغيرة نسبيا من الكوليسترول من بعض الأطعمة مثل البيض واللحوم والدهون ومنتجات الألبان كاملة الدسم ولكن لماذا تسمع كلمات مثل الكوليسترول والدهون الحميدة والدهون الضارة عزيزي المشاهد خليني أشرح لك ما يعرف بالدهون الحميدة والدهون الضارة هي البروتينات الدهنية أو الليبابروتينز لبيت زائد بروتين هي الهياكل التي تحمل الكوليسترول في مجرى الدم البروتينات الدهنية هي كرات محشوة من الداخل بالدهون ومغطاة بالبروتين من الخارج ولها عدة أنواع والأكثر صلة بصحة القلب هي ثلاث البروتين الدهني منخفض الكثافة جداً Very Low Density Lipoprotein البروتين الدهني منخفض الكثافة (Low Density Lipoprotein). البروتين الدهني عالي الكثافة (High Density Lipoprotein). <تصفيق> بالنسبة للبروتين الدهني منخفض الكثافة والمنخفض الكثافة جدا (VLDL و LDL). تكون 60 إلى 70% من إجمالي البروتينات الدهنية في الدم لسبب بسيط لأنها مسؤولة عن حمل جزيئات الكوليسترول إلى جميع أنحاء الجسم أي الإنتاج يشار إليها بالكوليسترول الضار أي أنه مرتبط بتصلب الشرايين وتراكم اللويحات في الشرايين ونسبة ارتفاعه في الدم يعبر عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ولكنها ليست السبب الرئيس وأمراض القلب لها عوامل أخرى كثيرة تحتاج فيديو منفصل اما البروتين الدهني عالي الكثافة HDL فهو يلتقط الكوليسترول الزائد من جميع انحاء الجسم ويعيده الى الكبد للتخزين حيث يمكن استخدامه او افرازه وبذلك يحمي من تراكم اللويحات داخل الشرايين لذلك يشار اليه بالكوليسترول الجيد لان نسبة ارتفاعه في الدم يعبر عن انخفاض خطر الاصابة بامراض القلب واثبتت الابحاث ارتباط انخفاض هذا البروتين الدهني في الدم بعدة اسباب مثل ارتفاع سكر الدم, التدخين, عدم ممارسه الرياضه, زياده الوزن والاختيارات الغذائيه الخاطئه. الان السؤال الذي يجب طرحه هل يؤثر الكوليسترول الغذائي على الكوليسترول في الدم؟ الجواب عزيزي المشاهد كلا. كميه الكوليسترول في نظامك الغذائي وكميته في الدم مختلفه للغايه وتناول الكوليسترول في الطعام لا يرفع كوليسترول الدم لان الجسم ينظم كميه الكوليسترول في الدم باحكام عن طريق التحكم في انتاجه من الكوليسترول. اثبتت الابحاث الحديثه انه عندما ينخفض تناولك الغذائي من الكوليسترول فان جسمك يصنع المزيد والعكس صحيح عند تناول كميات اكبر من الكوليسترول فان جسمك يقلل انتاجه. وبسبب هذا فان الاطعمه التي تحتوي على نسبه عاليه من الكوليسترول الغذائي لها تأثير ضئيل جدا على مستويات الكوليسترول في الدم وهذا الكلام ينطبق على 60% من الناس اما ال40% الباقين فان ارتفاع الكوليسترول في الدم هو بسبب تناول كربوهيدرات سريعه التسكر التي ترفع البروتين الدهني منخفض الكثافه بشكل مباشر لان السكر يتحول الى دهون هنا نهايه الفيديو عزيزي المشاهد اذا حبيت سلسله دقيقتين عافيه اشترك بالقناه وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب ان نشرحه في الفيديوهات القادمه في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنلقاكم اخر باذن الله تعالى This could be a wild ride. It could be a late I'm night. It's a hunter and who's gonna be the lucky one?